Опівдні протестувальники на 15 хвилин перекрили рух транспорту на проспекті Соборному між зупинками вулиця Гагаріна та площа Фестивальна. У руках тримали плакати: "Вільнянщина проти кар'єру", "Поліція буть із народом", "Запоріжжя підтримай". «Сьогодні БЗК вже знову залазе на ту територію, де планують кар'єр, і почали земельні роботи. Ми не допустимо кар'єру, бо це здоров'я, життя наших людей, дітей. Ми хочемо жити в чистому довкіллі, ми хочемо просто жити. І це стосується і запоріжців. Бо по каскаду річок, по каскаду водойм, це все піде в річку Дніпро». Після цього учасники акції попряму до Запорізької облдержадміністрації, аби поспілкуватися з представниками влади. Під час руху закликали запоріжців долучитися до їхнього протесту. Ви розумієте, що це буде? Ми сьогодні на жаль не так багато, але ми вся громада Люди Опів на першу протестувальники зайшли до будівлі облдержадміністрації на другому поверсі у приймальній Олександра Старуха. Секретарі повідомили вільнянцям, що керівник зараз відсутній. Поїхав із робочим візитом у регіон. А хто є з керівництва, ну, є керівництва. В області? Скажіть, будь ласка. А, ну, а можна його запросити? Будь ласка? Ну, так де він? ну де він О, а, а, а де де його а прийом? Після цього вільнянці намагались зайти до приймальної першого заступника голови облдержадміністрації Володимира Шустова. До протестувальників вийшов Володимир Шустов, попросив дотримуватися карантинних вимог, припинити деструктивну поведінку і забезпечити роботу державної установи. Представники громади є документики посвідчують особу. З документами, з масками залишайтеся і забезпечте друг від друга на дистанцію 2 метри, 4 квадратні метри на особу, розрахуйте. Ви будете нам розказувати, як нам вставати я чи відставатися. Розказ... Ну, зачем ви нам будете розказувати? Утійте маску, забезпечте людина. А я теж здорова людина. Ну, так Зачем За ви мені розказуєте, що я до Моє Мені в паті віджався, чи що? Це ваше право, може віджиматися. Ну, так не треба мені розказувати, Рудите що ви робите. Утійте маску, маску. дистанцію від мене, будь ласка, ну. і тембр трошки поменше у розмові із посадовцем вільнянці озвучили свої вимоги – зупинити будівельні роботи кар'єра до завершення судових процесів, що тривають у судах Запоріжжя. Тобто рішення по судовій справі ще немає? Не так, два роки не призначають, ви ж почуєте мене. Судовець не, не, не. Не, не, не призначають? Не призначають, позов. За, позов. за моїм позовом. За вашим За моїм об'єднаним. Так, це позов. Від... Адмінпозум роздає наш Адмінсуд, я ж не зараз навіть вести повністю діалогу». Володимир Шуслов пообіцяв учасникам мітингу перевірити висновки робочих комісій, які працювали в облдержадміністрації і досліджували вплив на довкілля видобутку Коаліна. А також попросив у представників Вольтери результати їхніх досліджень, аби ознайомитися з ними. Після розмови з посадовцем вільнянці близько 20 людей поїхали до місця будівництва кар'єра. Ця ця діяльність з боку активістів, якщо їх можна таким словом назвати у даний час, і вже деякі експерти і професійні екологи які як екотерористи, намагаються прикриватися е, і виступати від ім'я всієї громади. Але сьогоднішні дії підтвердили факт, що це є чергова маніпуляція, коли там 12 чи 15 осіб, е, які мають причетність до Вальтери. Може фінансово, я можу допустити ще іншу. Прийшли на поле безпосередньо місця виконання робіт. Місцеві мешканці селищ зеленого біля взагалі не вийшли, тому що вони зрозуміли, що це є маніпуляція і обман місцевого населення. Створення більше ста робочих місць. Я думаю, це таким чином ситуація взагалі корінним способом зміниться на найкраще до нас сторону. Нагадаємо, безстрокові акції протесту вільнянців проти будівництва каолінового кар'єру у селі Зелене Павлівської територіальної громади тривають із січня цього року. Комісія при обласній державній адміністрації, що цього року вивчала результати досліджень двох українських інститутів, зробила висновок, що видобуток каоліна є цілком безпечним. Натомість вільнянці вибачають у цьому загрозу для здоров'я людей і наполягатимуть на проведенні нової оцінки впливу на довкілля. Повідомив представник громадської організації Вольтера Дмитро Бур Скот. Ольга Ларіонова. Новини на Суспільному. Запоріжжя.